Hej och välkommen till bibliotekens minikurser. Denna kurs handlar om mobiltelefon och surfplatta med Android, del 1. Vad är Android operativsystem? Android är ett mobilt operativsystem för främst smartphones och bäckplattor som ursprungligen utvecklades av Android Incorporation, ett företag som senare blev uppköpt av Google 2005. Plattformen som en standard av Google och andra medlemmar av konsortiet Open Handset. Allians som släppte operativsystemet 2007. Android, open source projekt, leds av Google och är ansvariga för vidareutveckling av Android. Android är inte det enda systemet som finns på mobiltelefoner och surfplattor. Ett annat operativsystem. Som är väldigt populärt är Apples iOS och iPadOS. För att lära dig mer om Apples system, kolla på våra minikurser. Du hittar den längst upp till höger, nu, eller som en länk i beskrivningen under filmen på Youtube-kanal. Hemskärmen. Den delen av skärmen som du möts av när du startar mobilen, de appar som är placerade på den understa delen är fasta och alla andra appar som du ser har sin placering på respektiv hemskärm. Appar För att hitta alla appar på din enhet, dra fingret från mitten av skärmen, antingen mot dig eller från dig, för att visa alla appar. Flytta du kan flytta en app från en plats till en annan genom att sätta ner fingret på appen som du vill flytta och sedan dra fingret till den platsen som du vill ha appen på. Om du vill lägga till en genväg på hemskärmen behöver du hålla ner på appen som du vill ha och sedan lägg till på hemskärm från menyn som dyker upp. Mappar Du kan sortera appar genom att skapa en mapp för att göra det. Sätta ner fingret på appen som du vill flytta och sedan dra fingret till den app som du vill skapa mapp till. Automatiskt skapas en mapp med ett namn som du kan ändra genom att klicka på mappnamn och skriva in det nya namnet. Klicka utanför mappen för att bekräfta. Du kan placera flera appar i samma mapp genom att dra appen till mappen. Det kan göra samma sak på både hemskärmen och appskärmen. Notiser och snappanel. För att nå notiser dra du fingret från toppen av skärmen på den enheten neråt. Nu ser du alla missade notiser. För att öppna en notis så klickar du bara på den. Vill du bara ta bort en notis sätt fingret på den och dra till höger. Vill du ta bort alla notiser tryck på radera längst ner till höger. Vill du snabbt komma till vissa inställningar och appar. Använd då Snabpanel. För att komma dit, dra fingret från toppen av skärmen på den enheten näråt. Där kan du bland annat snabbt ändra ljusstyrka på den enheten. Du kan även snabbt hantera vissa funktioner. Till exempel läge och starta enhetens ficklampa. Vill du se alla funktioner från snappanelen, dra med två fingrar från toppen av skärmen på den enheten neråt. Telefon. Här kan du visa dina kontakter samtalshistorik och knappsatsen. Du kan även lägga till en ny kontakt genom att klicka på kontakter, sedan plus. Fyll i uppgifterna och välj. Rätt kategori för numret och lägg till telefon om kontakten har flera nummer, till exempel ett hemnummer. Klicka på Spara längst upp till höger för att spara. Meddelande För att skicka meddelande till någon, klicka på appen Meddelande. Vill du skicka till en person som redan finns i listan, klicka på personen och skriv in meddelandet i textrutten När. Klicka på pilen för att skicka det. Vill du skicka ett meddelande till någon som inte finns med i listan, klicka bara på nytt meddelande ikon längst ner till höger. Skriv namnet till personen som du vill skicka meddelande till. Om hen finns i adressbok, annars skriver du in telefonnumret. Klicka på knappen 123 längst ner till vänster. Sedan skriv in meddelandet. I textrutan klicka på pilen för att skicka det. Kalender, använd kalendern för att lägga till dina aktiviteter. Välj den dagen som du har någonting planerat till exempel imorgon. Klicka på plus för att lägga till en ny aktivitet. Fyll i rubrik Välj start- och sluttid genom att klicka på tiden och dra upp eller ner i reglachen. Fyll i plats. och välj hur lång tid innan aktiviteten startar. Tryck på spåra för att spara aktiviteten. Klocka. Här kan du ställa in alarm. Klicka på plus för att skapa ett nytt alarm. Välj dag. Och skriv in larmnamn. Scrolla till den tiden som passar dig. Och välj Spara. Här kan du starta stoppur. Klicka på start och stopp för att hantera stoppur. Här kan du ställa in timer. Scrolla till tiden och klicka på starta för att starta timen. Playbutik Använd Playbutik för att hämta appar. I Playbutiken finns flera ämnen Så som för dig topplistor och kategorier. Vet du vilken app du vill ha klicka på sök och skriva in appens namn. Vill du bara kolla runt lite välj de olika ämnena uppe på skärmen. Nu ska vi hämta en app och klicka på sök. Skriver in appens namn. Och klicka på installera. Klicka på öppna när installera är klar. Avinstallera. Vill du inte längre? Ha en app. Sätt ner fingret på appen och välj avinstallera. Bekräfta genom att klicka på OK. Tack för den här kursen och besök gärna bibliotekens Youtube-kanal för fler minikurser.